امیر تمام حسن علی رو داد به اون که مادرش حسن حسن حسن جوری زده شد حسن حسن حسن کوریه اون از گحبار تا کفن یا میگیم حسن حسن یا میگیم